السلام عليكم يا شباب عدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جت اندرياس في حلقة اليوم سنقوم باكتشاف الأبواب المغلقة الشيء الموجود وراء من الأبواب المغلقة في بيت سي جي لقد قمت بفتح هذا الباب المغلق وسنرى ونكتشف ما الذي يوجد بداخله نعم كما تلاحظون في في داخله شيء رهيب جدا سأريكم الشيء الموجود داخله وكذلك هذا الباب سوف أريكم الشيء الموجود بداخله وكذلك قمت بفتح هذا الباب الموجود هنا نعم كذلك قمت بفتح الباب الموجود هنا نعم. لا اريد ان اريكم الشيء الموجود حتى نبدا حسنا هيا بنا سنبدا بالباب الموجود في المطبخ هذا هو مطبخ السي عندما قمت بتنصيب ذلك الموض لقد رايت هذه الاشياء هنا مرميه في الارض وكذلك هذه هذه البوطان نعم لدينا هذه الطاوله قد اصبحت كبيره وفيها الطعام حسنا هيا بنا يا أصدقاء سوف نقوم بالدخول ونرى ونكتشف ما الذي سنجد بداخله حسنا هيا بنا لأنتم مستعدون ثلاثة اثنان واحد ما الذي تتوقعون أن نجد بداخله حسنا هيا هيا لدينا هنا الأموال لأموال السيجي غني الأموال لدينا هنا يا أصدقاء وكذلك لدينا الأسلحة هنا للاي كي فورتي سيفن على ما أعتقد ولا لدينا الدروع وكذلك لدينا هنا الباراشوت ولدينا هنا ماكينة التصبين حسنا لدينا هنا المواد الغذائية لدينا سبرانك وكذلك الأشياء أو المواد الغذائية حسنا ينصقاء سوف نصعد ونرى ونكتشف الأبواب الأخرى ما الذي يوجد بداخلها حسنا سوف ندخل لهذا الباب الموجود هنا يؤدي إلى الأعلى نعم ينصق لدينا هنا مكان تخزين وكذلك لدينا هنا مكان الكنبة لمن يريد الجلوس هنا لا يمكننا المرور نعم حسنا لدينا هنا هذه التي تكون في البحر لا أعلم صراحة لماذا قاموا بوضعها هنا ولدينا هنا كذلك هذا السرير لدينا سريرين هل سمعتم أصقى الكراج نعم حسنا هنا لدي لدينا النوافذ لمن يريد ان يرى جروف ستريت حسنا سنرى الاشياء الاخرى ما الذي هنا- هنا لدينا المكتب الخاص بالسي جي سوف نقوم بتخزين اللعبة اولا هيا بنا لقد قمنا بتخزين اللعبة حسنا هيا بنا يا اصدقاء كما تلاحظون الان سوف نرى الابواب الاخرى هيا بنا سوف نصعد هذا الباب ثلاثة اثنان واحد لدينا هنا المرحاض، نعم، هنا لدينا لمن يريد غسل يديه، لدينا كذلك النوافذ، نعم لدينا النوافذ هنا، والآن هذه الغرفة التي نغير فيها الملابس، ما الذي تتوقعون أننا سنجد بداخلها؟ أصبحت غرفة كبيرة، نعم أصبحت غرفة كبيرة لتغيير الملابس، أصبحت غرفة كبيرة لتغيير الملابس يا أصدقاء. حسنا ما الذي يوجد هنا حسنا تلاته اثنان واحد لدينا هنا سرير مره اخرى كنبه تلفاز وكذلك حاسوب لدينا هنا الحاسوب هنا لدينا منزل رايدر فإنها يطل على منزل رايدر هنا لدينا رفوف الكتب اذا يا اصدقاء اذا عجبتكم حلقه اليوم لا تنسوا قومو بدعمنا بالضغط على زر اللايك وكذلك وشورا هاد المقطع من أصدقائكم استجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله